Це запас кисню та нова киснева станція Хмельницької міської лікарні. Її встановили після весняної хвилі пандемії, розповідає директор медзакладу Валерій Гарбузюк. У нас була бочка на 3 тонни, зараз у нас бочка на 9 тонн і 60. Тобто в три рази більше, що нам дозволяє навіть в самий великий пік, тоді коли нам минулої бочки вистачало на одну добу, цієї буде вистачати на 3, 35 1 доби. Тобто у нас є запас ходу для того, щоб отримати автомобіль з киснем і заправити нашу Кріостанцію. Також у медзаклад закупили кисневі концентратори та збільшили кількість кисневих точок у палатах, додає Валерій Гарбузюк. У нас є дуже велика кількість концентраторів кисневих. Це найбільша кількість з всіх лікарень, тобто в нас їх є 200 з лишнім. Також ми збільшили кількість наших точок кисневих. У нас було на початку пандемії їх 100 потім ми збільшили 100 до 150, зараз в районі 250 кисневих точок з централізованим киснем постачанням. У нас повністю відбулось оновлення апаратури в реанімаційному відділенні. Ми закупили велику кількість дихальної апаратури, а саме 12 ШВЛ-апаратів від початку пандемії. Наразі у міській лікарні перебуває 49 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні сьогодні максимально можуть прийняти 200 хворих з коронавірусної хвороби, розповідає її медичний директор Нінель Марцонь. Якщо ми починали COVID-19 тоді, коли в нас було взагалі тільки 13 кисневих точок, От, то на зараз в нас кисневі точки розведені до всіх інфекційних ліжок. Ще 118 точок вже підключено повністю до центрального кисневого постачання, а інші будуть підключені найближчим часом. Крім того, багато було придбано кисневих концентраторів. Маски для високопоточної подачі кисню, дихальні апарати, сучасні також. Кріоциліндр на три тони кисню. На даний час на Хмельниччині розгорнуто 990 ліжок для ковідних хворих. З них зайнято 496 у восьми опорних лікарнях, каже заступниця директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Лариса Жук. Є 273 апарати ШВЛ. Зокрема, в цих лікарнях, я маю на увазі вісьми, які працюють з ковідними хворими, їх 92. Є в нас в достатній кількості і кисневі концентратори. Їх в вісьми закладах 557, зокрема з них 345 були куплені протягом 20 2021 року. Виконуючи обов'язки гендиректора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич каже, що з захворюваність на Хмельниччині зростала втричі. У червні у нас було в цьому році 754 хворих офіційно зареєстрованих, які підтверджені випадки covid в липні саме менше у нас було 331 випадок. Ну і далі пішов ріст. Серпень 1165, а на вчора 3215. І хочу сказати, що далі ще черне, це практично, верніше, після липня у нас щоденно кількість хворих перевижовала над кількість уздорожчих рівно три рази. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Новина на суспільному Хмельницький.